المطاط لبقيس خميرجان المطاط تشبت بها طقوس الحناء الخاصه بالعروسه المطاط كانت واجده باش واحد من الخياله او القبيله اللي غادي تفوز باللقب دوره العاشره كان واحد المنافسه اكيد عليها انها شريفه وبروح رياضيه الخياله أعزائنا محبي وعشاق لعبة مالطا الفائز والحائز على لقب الدورة العاشرة لمهرجان مالطا للفروسية في الدورة العاشرة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله الخيال الشجاع تفضل عليه والتوقعات كانت صحيحه لانه هو اللي غالي ياخذ هذا اللقب عبد C'est la vie, je suis